السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع متفرعه من شارع شهاب على مشتل كبير شقه مساحتها 300 متر دور سادس وعمارة مدخل واتنين اسانسير حاجه التفاصيل كلها هتلاقوها اسفل الفيديو نبدا معانا الاول بمساحة الريسبشن اول حاجة هنا ريسبشن ده الريسبشن كله عندنا الطراز نطلع الأول على الطراز الطراز مساحة معقولة جدا مساحة بتاعته كبيرة عايز اقول لكم فيو جميل جدا بصراحة بانوراما تحفة الهوات المناطق الهادية والخضرة نخش بعد كده على نخش بعد كده هنا نرجع الريسيبشن تاني طبعا الريسيبشن يشيل اربع قطع مرتاح هنا جنب اوضة السفرة على طول بنلاقي الشقة ميزتها ان هي كلها بالفرش بتتباع بكل حاجة بنخش على المطبخ مطبخ كامل كبير تمام ده عندنا المطبخ كامل حتى التكييف موجود فيه التكييفات بالأجهزة بكل حاجة ده هنا عندنا المساحة المطبخ. المطبخ مساحة المطبخ مطبخ مساحة بسم الله ما شاء الله المطبخ ليه بابين باب بيطلع على الريسبشن والباب التاني بيطلع على باب الشقة والطرق هنخش بعد كده للجزء بتاع الغرف نرجع تاني لباب الشقة في عندنا هنا حمام الديوف ده حمام الضيوف ميزه ان عندنا باب هنا بيفصل الغرف عن الريسبشن بنخش اول حاجه على يدنا اليمين اول غرفه تكييفات موجوده و... بلاكرات بلاكرات بلت ان ارضيات باركيه ارو ومسمار الشقه كلها في هنا عندنا غرفه المربيه بالحمام وفي هنا سلم الطوارئ وده الحمام بتاع غرفه المربيه احنا عندنا اول غرفه وعندنا غرفه المربيه بحمامها ونخش بعد كده نكمل في الطرقة بنلاقي الغرفة الثانية ميزة ان الفرش كله ستيل التكييفات عندنا موجودة البلاكرات موجودة شقة جاهزة للسكن ارضيات الباركيه الارو ده يمكن بقى الحاجات الفخمه اللي هي ما بقيتش موجوده دلوقتي دي الغرفه الثالثه ميزة عندنا برضه خضره ورا بلا موجوده بالكامل هنشوف الحمام ده حمام الغرفه الماستر طبعا في جاكوزي موجود دي الغرفه الماستر هنخش بعد كده على الغرفة الرابعة ميزة ان اللي ياخد الشقة مش محتاج اي حاجة. حتى عندنا مراتب هنا اضافية محطوطة فوق المرتبة. دي الغرفة الرابعة. بعد كده هنخش على حمام الضيوف حمام اللي بياخد من ثلاث غرف اسف معلش شايفين التوضيح ذوق راقي جدا عندنا البانيو معمول عليه الازاز التفاصيل دي مهمه جدا بصراحه بتبقي في الشام أتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس اتمنى تكون شقة النهاردة عجبكم شقة مميزة جدا لهوات الفخامة بالفرش بكل حاجة انتظروا مننا كل جديد وان شاء الله بأمر الله رب القناة تحوز إعجابكم دايما في كل ما هو مقدم فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته